Таблетки калію йодиду видають безкоштовно на Хмельниччині, де можна отримати та як, коли і кому можна приймати. Створити додатковий п'ятий клас у Хмельницькій гімназії просять батьки випускників початкової школи, через що для цього звернулися до світян громади. 200 шкільних портфелів із канцелярією для школярів планують роздати цьогоріч, хто отримає шкільне приладдя до 1 вересня.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 випадку радіаційного забруднення. Тобто ви випиваєте одноразову одну таблетку, і це ваш захист від подібної залози. Тільки після сигналу тривоги про забруднення радіаційним.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 Виконуючи бойове завдання у населеному пункті Піски Донецької області. 14 серпня загинув старший солдат Віктор Кудерський. Чоловік був 1993 року народження. Віктор родом з Дережнянщини. Про це Суспільному розповіла спеціалістка інформаційно-технічного відділу Дережнянської міської ради Анастасія Суліна. За її словами, прощатиметься із Віктором Кудерським 27 серпня. Не стало ще одного військового з Хмельниччини Василя Ціолка. З воїном прощатиметься 27 серпня в Свято-Михайлівському храмі села Западинці Меджибіської громади. Про це повідомили у пресслужбі Меджибіської селищної ради. Кажуть, прибуття кортежу з тілом загиблого очікується у селі Западинці завтра, орієнтовно о 9 годині ранку. Станом на 26 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 46 250 російських військових. Противник втратив 1936 танків та 4251 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1040 артилерійських систем та 272 реактивні системи залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 202 гелікоптери та 196 крилатих ракет. За 184 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів.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 що якби ну за кілометра три від місця проживання за словами Вікторії Прохоренко, вони живуть у трьох хвилинах ходьби від гімназії No2. Спочатку так на сайті гімназії я дивилася, що там буде диктант контрольна з математики. Ну як було всі роки. Потім буквально там за тиждень-за два сказали, що будуть тести. Нас взяли, слава Богу, в четверту НВК. Ну, дитини туди їздити п'ять зупинок і 42 дитини в класі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 Програм. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Кількість потребуючих осіб щороку зростає, каже Вікторія. Наслідок війни в Україні, а також погіршення матеріального становища сімей, але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 Згідно договору, 15 кубов. Віктор Мушинський з села лісоводи Городоцької тергромади приїхав за дровами на проміжний склад Городоцького лісництва. Замовив, розповів 15 кубометрів деревини, аби забезпечити родину теплом у холодну пору. Вдома, каже, має пічне і газове опалення. Вирішив купити дрова для власного використання, для пічки, для дому. З війною в нашій країні, ну, не знаємо, які проблеми будуть з газом, чи будуть, чи не будуть, але якось перестрахуватися на зиму потрібно. Одразу ж на місці чоловік отримує товаротранспортну накладну, після чого з повною машиною деревини їде в дорогу. Віктор Мошинський не єдиний, хто заготовляє дрова на зиму, попри наявність вдома газового опалення. Цього року, розповів лісничий Городоцького лісництва Сергій Садовий, краяни активніше запасаються паливним матеріалом. Люди приходять, ну, беруть дрова, кажуть, ну, ніби газ є, але може ну, бути якась може його просто не стати, може він не буде дорожати, може його просто не стати, сім'ю чимось обігрівати треба, дітки малі, там внучата малі. Цього року в області вже реалізували 75 тисяч кубометрів деревини для населення, що дорівнює кількості, яку реалізували за увесь минулий рік. Попри постійний попиту, дров має вистачити на всіх жителів Хмельниччини, каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Петро Пишко. Ми запланували до кінця року ще 60 тисяч кубів, я думаю, що це буде цілком достатньо для потреб населення. До кінця року маємо тільки надію, що вчасно до початку опалювання сезону забезпечимо всі потреби наших людей, котрі проживають на території Хмельницької області. Замовити дрова паливні можна онлайн через інтернет-магазин лісового господарства, розповів Петро Пишко. Там, зокрема, можна обрати породу деревини та локацію, де її забрати, а ще скористатися послугами з перевезення. Також можна безпосередньо звернутися до лісгоспу або найближчого лісництва, каже майстер лісу Городоцького лісництва Артур Савчук. Приходить людина в лісництво і для цього потрібно мати з собою Ну, документи, які засвідчують особу і обов'язково ідентифікаційний код. І з цьому ідентифікаційному коду робиться договір, заключається. Людина, кожна громадянин України може максимально виписати в рік 15 кубов дров. Кожна деревина для дров має специфічне маркування – пластиковий чіп зі штрих-кодом. На цьому проміжному складі Городоцького лісництва представлений матеріал з вибірково-санітарної рубки. Спочатку робиться відвод ділянки в рубку. Пишеться польова відомість переліку дерев, потім матеріальна грошова оцінка, технологічна карта розробки лісосики. Після цього наші працівники можуть приступати до рубки вирізки цих дерев. Паралельно в Ярмолинецькому лісгоспі, до якого належить Городоцьке лісництво, з 2012 року виготовляють паливну тріску. Дії для опалення використовують теплокомуненерго області, розповів директор Ярмолинецького господарства Іван Кирилюк. Ми виходимо вже в місяць, заготовляємо порядка дві тисячі кубометрів готової тріски паливної. Наша задача максимально завантажити теплокомуненерго цим ресурсом, для того щоб спокійно пройти опалювальний сезон, пройти зиму. Оце така стратегічна задача. У нас стоїть перед підприємством, і наш колектив, мій колектив, справляється з цією задачею. Залишки тріски паливної експортують, розповів Іван Кирилюк. Так каже, підтримують українську економіку під час війни. Зароблена наша гривня, це є пуля тисяча гривень. Це образно кажучи снаряд і так далі. Тобто тил має працювати. Тил має працювати для того, щоб забезпечити ЗСУ, для того, щоб сплатити податки відповідні, і наповнити бюджет нашої держави. Ярослава Антошевський, Віктор Кривий, новини на суспільному Хмельниччина. Жителі двох сіл Старосинявської громади Пиляви та Олексіївки зібрали чергову гуманітарну допомогу бійцям ЗСУ, розповідає волонтер Михайло Скрипник. Земляки каже, не припинили волонтерити. Вони продовжують підтримувати захисників. Водичка, там різні солодощі, цукерки, праніки, таке, що люди зібрали допомогти. Щоб хлопці полосували чимось, смачненьким. Хочемо, щоб швидше це все прекратилося. Крім їжі та води, волонтер привіз скоби-їжаки. Зупиняти техніку противника, який намагається влізти на нашу землю. Їжаків зі старого армованого заліза, яке зносили жителі громади, виготовили місцеві. На один такий їжак, розповідає Михайло, пішло понад 150 метрів металевої арматури. А так зустріли бійці однієї з військових частин привезені подарунки. Дякую всім людям, які приймають участь. 744 ящики печива, 105 батончиків, 86 солоних крекерів, 3245 банок тушонки та 100 банок сала передали для Збройних сил господині з села Чорниводи Городоцької громади від початку повномасштабного вторгнення Росії. Як розповів суспільному староста Чорниводів Віктор Пшонко, з перших днів війни в місцевій школі збираються вчителі та жителі села, аби готувати та передавати продукцію для потреб фронту.